Перші рухи на ринку оренди нерухомості у місті почались після звільнення Херсона, говорить керівниця агентства нерухомості Тетяна Андрійчук. До цього ініціативи не було ні від орендарів, ні від орендодавців. Знаєте, чого боялись? Боялись соленої води і спортити техніку, у кого дорогі ремонти. Це був такий момент. Ну і боялись поручи імущества. Ми об этом з вами поговорили, тому що е різнообразні. А зараз... Е Ну, хтось на великому дистанцію знаходиться, не можуть фізично це організувати. Ще орендодавці боялися ненавмисно поселити в Миколаєві ворожу ДРГ, каже Тетяна. В той же час на ринку з'явився новий тип оренди. Так, да, були випадки за здачу за комуналку дуже багато. Людям, нуждаючимся, між знайомими, щоб квартира була оплачена, присмотрена. Це да, практикувалося і летом теж. Навілювати питання з орендодавцями для людей, які їдуть до Миколаєва з Херсона, допомагають волонтери. Деяких людей селять на одній вулиці групами. Ми переїхали сюди 20 апреля, Ми досі пор проживаємо, на, хата моя згоріла, О, а все остальне – вбити, пацієм, не знаю, Зняли дом, нам дали дом, платимо тільки комунальні услуги. Вся сім'я, у нас два пенсіонери, двоє діток і син із невісткою. За словами Тетяни Андрійчук, в Миколаєві до повномасштабного вторгнення ціна за однокімнатну квартиру на місяць становила близько 4 тисяч гривень. Від початку війни впала до тисячі півтори. Зараз знов повертається до 3,5-4 тисяч та вище. Внутрішньо переміщені люди, в кого є така можливість, надають перевагу приватному сектору. Дуже великий спрос на частний сектор, дуже великий спрос був на Варваровку за мостом. На частні дома, так як автомобіль, окремий двор, ну, кожен період можна характеризувати по разному коли проблеми зі світлом, це генератор, тобто це частина, коли ну, на квартири тоже є спрос. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.